كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَاءِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك كالذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار, تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه